AAT کچھ کیسز میں نظر کے پہلے مرحلے میں ایک کانفرنس کا اہتمام کرتا ہے یہ کانفرنس ایک غیر رسمی نجی ملاقات ہوتی ہے جس میں AAT کے عملے کا ایک رکن آپ سے اور اگر کوئی دوسرا فریق ہو تو اس کے ساتھ کیس کے بارے میں سماج سے قبل سمجھوتے کے امکانات پر بات کرتا ہے ہم آپ کو خط کے ذریعے کانفرنس کی تاریخ وقت اور مقام سے آگاہ کریں گے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 اس صورت میں کی جائے گی جب ہم مطمئن ہوں گے کہ آپ کے پاس غیر حاضری کی کوئی بہت مناسب وجہ ہے اگر آپ کے پاس نئی معلومات ہوں جو آپ غور کے لیے ہمیں پیش کرنا چاہتے ہوں تو برائے مہربانی ہمیں جلد از جلد یہ معلومات دیں اگر آپ قانونی مشورہ نمائندگی یا کوئی اور مدد حاصل کرنا چاہتے ہوں تو کانفرنس سے قبل ہی اس کا بندوبست کر لیں اگر آپ اپنی نمائندگی کے لیے کسی شخص کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ یا آپ کی جگہ کانفرنس میں شریک ہو سکتا ہے اگر آپ کو مترجم کی ضرورت ہو تو یہ بات لازمی طور پر ہمیں کانفرنس سے قبل ایک دن پہلے بتا دیں برائے مہربانی کانفرنس میں شرکت کے وقت وہ تمام دستاویزات اپنے ہمراہ لائیں یا اپنے پاس تیار رکھیں جو آپ کو ہم نے یا فیصلہ کرنے والے محکمے نے بھیجی تھیں نیز ان تمام کاغذات کی نقول بھی لائیں جو آپ نے ہمیں بھیجی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی معلومات جو آپ کے خیال میں ہمارے لیے اہم ہو سکتی ہے کانفرنس میں آپ کے اور اے ٹی کے عملے کے رکن کے علاوہ دوسرے لوگ بھی موجود ہو سکتے ہیں کیس کی نوعیت کے لحاظ سے اس موقع پر اس محکمے کا ایک نمائندہ بھی موجود ہو سکتا ہے جس نے ابتدائی فیصلہ کیا تھا اور اگر کوئی دوسرا فرق ہو تو وہ بھی موجود ہو سکتا ہے عام طور پر آپ اپنی مدد اور سہولت کے لیے کسی شخص جیسے ڈسیبلٹی ایڈوکیٹ رشتے دار یا دوست کو ساتھ لا سکتے ہیں اگر آپ نے ہمیں مترجم کی ضرورت کے بارے میں بتایا ہو تو ہم پہلے سے آپ کے لیے اس کا مفت انتظام بھی کریں گے رشتے دار یا دوست بحیثیت مترجم آپ کے ہمراہ شریک نہیں ہو سکتے بل نموم کانفرنس کا دورانیہ ایک گھنٹے سے کم ہوتا ہے کانفرنس میں ہم آپ سے اور دوسرے فریق سے بالعموم فیصلے کے پس منظر پر اور آپ کے فیصلے سے متفق نہ ہونے کی وجوہات پر بات کرتے ہیں نیز یہ کہ اس کیس میں اے اے ٹی کو کون سے معاملات کا فیصلہ کرنا ہے ہمیں کون سی اضافی معلومات دی جا سکتی ہیں اور کب تک اور یہ کہ اے اے ٹی کی نظر ثانی کے بغیر معاملے کو کسی سمجھوتے کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے اس کانفرنس میں اے اے ٹی کی جانب سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جاتا کانفرنس میں ہم اس بارے میں بھی بات کریں گے کہ نظر ثانی کیس میں اب مزید کی آگے کیا ہوگا ممکن ہے کہ ہمیں ایک سے زیادہ کانفرنس سے کرنی پڑیں بالخصوص اس صورت میں جب آپ یا دوسرے فریق سے مزید معلومات کی فراہمی متوقع ہو کچھ کیسز میں ممکن ہے ہم ایک مصالحتی میٹنگ کا اہتمام کریں جس کا مقصد آپ اور دوسرے فریق کے درمیان مصالحیت کروانا اور ایک باہمی سمجھوتے تک پہنچنے میں مدد کرنا ہوتا ہے اگر دوسری کانفرنس یا مصالحاتی میٹنگ کا انعقاد کرنا پڑا تو ہم آپ کو خط بھیج کر اس کی تاریخ وقت اور مقام کی تصدیق کریں گے اگر آپ اور دوسرا فریق سمجھوتے پر متفق ہو جائیں کہ درخواست کا کیا حل ہونا چاہیے تو اس سمجھوتے کی شرائط ہمیں تحریری طور پہ فراہم کرنا ضروری ہے اگر ہم سمجھیں کہ سمجھوتا قانونی اور مناسب ہے تو ہم اس کے مطابق فیصلہ کر دیں گے اگر آپ نظر ثانی کے درخواست گزار ہیں اور آپ طے کرتے ہیں کہ آپ اپنے نظر ثانی کیس کو جاری نہیں رکھنا چاہتے تو آپ کسی بھی وقت ہمیں تحریری اطلاع دے کر اپنی درخواست واپس لے سکتے ہیں اگر کانفرنس یا مصالحت کے ذریعے کیس حل نہ ہو سکے تو ہم بالعموم نظر ثانی کی ایک باقاعدہ کارروائی یا ہیئرنگ کرتے ہیں